السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في عرض جديد من عروض نمشي دوت كوم موقع نمشي هو موقع شهير جدا ومنتشر في السعودية والامارات وقطر وعمان والبحرين والكويت ودول تانية عديدة موقع متخصص في كل ما يخص الفاشون من اول الكيدز لحد الرجال والسيدات تعال نشوف إزاي هنقدر ناخد خصم رهيب جدا من الموقع وناخد الشحن كمان مجانا يعني. يلا بينا يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم ده كده الموقع انا اخترت الدولة اللي انا عايزها من فوق اخترت مثلاً السعودية المملكة العربية السعودية انا موجود عليها دلوقتي وأقدر استخدم اللغة كمان ان كنت عايزه بالعربي ولا بالانجلش زي ما يعجبك اللي يعني إحنا هنستخدمه بالعربي هقول له مثلا هات على الأحزان وأديتاس مثلا أوريجينال مثلا فبيقول كده ده حذاء مثلا ب تلتمية وعشرين ريال وعلي خصم أربعين في الميه إحنا هنخدو بخصم تاني إضافي على القسم اللي هو مدهوني اختار المقاس بتاعك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 تمام بيقولي لو انت معاك قسيمة ممكن تحطها لي هنا أو كوبون عشان نديك الخصم سجلوا معايا الكود ده هو اوك ستة وعشرين اوكي اتنين ستة بس كده بس كده قولوا استخدم الكوبون واتفرج على المجموع هيكون كام بالظبط تم خصم عشرة في المئة فاذا انت تدفع فقط متين خمسة وتسعين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 بتاعنا للكوبول متنسوش تعملونا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا لكم كوبون فيكم جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.